Koračite u formi trowla, na primjer, levo nogu naprijed, očušnete na dole, stavite pod prstiju leve noge blidu ili nadladnicu od leve ruke, tako da ruka bude polusarijena i da lakat gleda u napred, i osplonite se na glan druge ruke, ovako pored, tako da i ta ruka bude polusarijena. Dakle, još jednom iskoračite, čučnete, stavite ovako ili ovako ruku, može i ovako, može i ovako, ne bitno je. se na drugu ruku, ruke su polu polusavijene, pri čemu prednija ruka kod malije gleda laktom tamo, a bude polu polusavijene i laktom gleda nazar. Stavijete glavu na sukobnu stranu od strane koje ste i ostavite tako savijenu glavu i onda e, uradite polu napred pred bolu najbolje da me ne znači, ovako ostajete. To jest ovako podignete ovu zadnju nogu, znači ovde se sad oslonite na 4 mesta. Kada podignete nogu, ostaje se na 3 mesta i gore nogu. Da se šiš noge, da ovako počušete. Ovako, ovako, Ajde, ovako, sa polusavijenim, ovako, znači istruženim risom. E sad, probajte da oparnete bez te pripreme. Znači, odavde, uradite ovakav pokret. Znači, ne ovakav pokret, ovo je besmislica. Znači, ako uradite ovakav pokret, u ovakvom pokretu vaš um ide tamo a vaše telo ide tamo i to da ćete verovatno da se nabijete na rame pa možete i da se povredite i tako dalje. Znači morate da uradite pokret da su um i telo zajedno, a to je ovako. Sa su i um i telo tamo. Znači šta god da radite i um i telo treba da vam budu zajedno. I sad znači, probate ovako. Pa straknete. Savedite Ne morate da držite telo skupljeno, znači nemojte da otvarate telo dok se kodrljate i onda patate u telovima i to se čuje ovako. Ako se otvarate dok se kodrljate onda patate u telovima, znači treba da se kodrljate kao toč. Da biste to probali možete da vešete pad jedan za drugim. nemojte da podižete kukove u vis. Znači u ovoj poziciji nemojte da uradite ovo, pa da padnete i nemojte da izbacujete kukove u polje. Znači iz ovoj poziciji nemojte da uradite ovo jer ćete pasiti na mnogliku. Znači kako stojite, ovaj telo treba da vam prođe tamo gde je bila glava, bez podizanja na gori. E sad ćete probati to sve isto, samo bez ove druge ruke. Znači, uradit ćete ovako. Sad da ćete se ovdete. Probajte. Pad, zamislit ćete da nemate ovo pače ruke. I e, padate tako da ovaj je deo iza lakta do vidne podluge. Znači, ne laka, nego deo iza lakta. Zašto? Znači, ako lakom navodete e, gde išašite rame. Znači možete da uradite ovako da preklopite ruke preko grudi i onda da uradite ovako. Pa, pa se oprenete, ovako. Znači ovaj delo dodiruje i ovaj delo dodiruje. Pravo, vas plakan bacar opišno nam drži neki del tela i najčešće to i ruka preko koje je trebao da pademo. Tako da u stvari, e, nije nevukodno postaviti ruke da biste mogli da uradite par, jer e, u stvari ruke služe samo da bi vam u tolku vežbanja namestile telo u dobar umbalo za par. U svakom slučaju, pa stvarno baca vi ne sližete da postavite ruke. Zato ćete probati ovako, košto je dovoljno da glava ostane na dve strani, ostane uh, gde radite pad, sada ćete probati pad bez ruk. Znači možete ruke da stavite ovako kore, znači uz telo, i kao što je bilo da, uh, da ste bez ovog dela padali, da ovaj deo dodine podlogu, sada mora ovaj deo iza ramena da dodine podlogu, Nikako ne, ovaj deo je ovo, ako nabijete, možete se da išljete raditi. Znači, ovaj deo mora da dobitne